ez itt már az utolsó nap, szerencsére esett az eső, úgyhogy úgy jöttünk, ott hagytuk a kis Pop nél a dolgainkat, az lesz a miénk, 5.22-es, megyünk már a Narita 1-es terminálra, megyünk vissza Polhóz, yeah, igen, és a állomáson vagyunk, Kira nagyon örül neki, és fél négykor keltünk, Yeah. Wake up in Tokyo, feel like a torso, I know it's time to go I see Pinocchio wearing a poncho, that's me some time ago Do I miss myself? Do I miss your face? koge na mole E to się harmonii Na De in na Így yeah. szóval megérkeztünk naukat egy csávatuna, és utána Végre <tos> Nem vetítettem. Haa! Ah, video! Byebye. Üdv. vagyunk. Be careful. Nem careful és lehetünk a viárba a vezet Vezet minket. Uh, biztos jó lesz. lesz. <gül> I'm I'm a ranger right now! Kirat, just killerik and... Feli, lad, I don't know what you're doing. Ah, ah, over there. Ah, wow! Kill that dog! <laughs> <laughs> Oh my! Ah, szóval Sofar ennyi nah, uh, reklámot kaptam, ez egy újságnak Stop, felel eset. már meg. A nénik ott, beletömik a kezedbe Na, a az egészet. De póló nekem több van, <laughs> ja, és uh, hát így. Uh, izé. Ano. I love Ugye ide jöttünk a, bien parkba jöttünk. a milyen parkba jöttünk? Milyen parkba jöttünk? Pop oh! Ó! Oh! Oh Mann,